Оркестр 19-ї ракетної бригади, який забезпечуватиме музичний супровід військового балу, проводить репетицію в 15-му гарнізонному будинку офіцерів. До військового балу, який буде проходити у нас на території міста Хмельницького, ми готуємо військове оркестрове дефіле який включає в себе різноманітні твори, тобто це блок як і української естради, так і зарубіжних хітів. Начальник оркестру Віктор Сумрій говорить, оркестр духових інструментів складається із 21 учасника – це середній склад. Концепція самого балу буде проходити дещо виду зміни, як такого балу. Буде відбуватися тільки після, після нагородження, після цих церемоній. Звісно, будуть звучати як вальси, під які можна буде Виконати танці. Тим часом організаторка балу Олена Ярошенко готує на заході показ весільних суконь, які одягнуть наречені та дружини військовослужбовців. Жінка додає, сукні надсилали наречені з усієї України, є іноземних дизайнерів. У мене проект, який існує вже шість років, Він називається «Кохання перемагає», в рамках якого ми робимо весілля для військовослужбовців безкоштовні. Кожну із цих суконь наречені можуть взяти на прокат безкоштовно, додає Олена Ярошенко. Дівчина військового, яка прийшла сьогодні на примірку, вже обрала для себе таку сукню і готується до дефіле на балу. Вона не показує обличчя і не називає ім'я. Говорить, весілля готують таємно від рідних. Це дійсно та сукня, яка мені до душі. Але ми поки це весілля від усіх приховуємо, від батьків так само хочемо зробити для всіх сюрприз. Тому що такі речі планувати, коли йде війна, дуже складно. Організатор Кабалу каже, однією з нагород буде срібний кулон з тризубом, який даруватимуть як знак шани гостям. Він присвячений дружинам, матусям, нареченим, всім тим, хто був надійним тилом, хто допомагав і давав сили хлопцям влікуватися, ставати на ноги, боротися. Всі ті, хто стоять за ними, бо ми завжди нагороджуємо і дякуємо хлопцям, але ми не розуміємо, що якщо б не було того тилу, тої підтримки, Стримки, то не факт, що ці хлопці б змогли зробити стільки, скільки вони зробили. Олена Ярушенко додає, на бал розіслали вже 200 запрошень. Він відбуватиметься згідно карантинних норм. На вході перевірятимуть сертифікати про вакцинацію чи довідки про одужання. Дрес-код – військова форма для чоловіка і сукня для жінки. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Дівчина її купила в Ізраїлі, там вона вийшла заміж.